Spasení světa poslání, Ježíš Kristus na záde. Vracíme se, sestry a děti. Já vás vítám všechny k slavení obřadu Svatého týdne a vítám vás od dnešní neděle. Které díky květům vlastně nesou, ta neděle nese název, května neděle. A vy tomu rozumíte, té symbolice, že když někoho máte rádi, tak mu rádi dáte květinu nebo květinou přivítáte. A tak to bylo i v Izraeli. Já možná dneska na začátek obřadu přečtu Kubo, prosím tě, podceň. Co z jedné staré knihy ze 4. století. Byla jedna žena, která byla nejenom zbožná, ale byla také velmi inteligentní. A ona nám zapsala, jak v tom století šla na pouč do Jeruzaléma. A díky ní vlastně my víme, jak to křesťané slavili před těmi 1600 lety. Vyšlo to i v češtině, v českých budovicích to vydali. A ona, když popisuje k jednou neděli, já to nebudu číst všechno, protože ty názvy kostelů, to bychom se teďka úplně nevyznali, ale my vidíme, že oni opravdu ty křesťany doslavili eh, prostě celý den, pořád se, když se člověk tak má že se pořád modlili. A po jednom obřadu, ona říká, ve větším kostele, Arciáhen oznámí, po celý tento týden, to je od zítřka, se scházíme všichni o deváté hodině ve větším kostele. A potom každý z domů se najíst, aby už v sedm hodin byli všichni připraveni v kostele na Olivové hoře. A tam je bohoslužba, kterou vede biskup, lidé si tam sednou, protože v přítomnosti biskupa má totiž lid přikázáno sedět tam výše. A pouze jáhni sedí vždycky. Spívají se žalmy, antifony, mezi ně jsou uložena čtení a modlitby. A kolem 11 hodiny se čte u Evangelia, jak děti s ratolestmi a spalmami přišli vstříc pánu se slovy Požehnaný jenž přichází ve jménu páně. A malé děti, které nemohou chodit, když nesou rodiče na ramenou. Všichni drží palmové nebo olivové větve. A tak je biskup veden na to místo, odkud byl pán odváděn. Všichni jdou pěšky, urozené ženy i muži, jde se velmi pomalu. Aby se lid neunavil, protože do toho kostela Anastázi z kříšení dojdou dost pozdě. Tak to je jenom tak v kostce, taková ochutnávka toho, jak jsme k tomu přišli, že se tady dneska takhle setkáváme, že si připomínáme ten průvod. Tak a už dáme slovu, prostor slovem liturgie se a sestry, celý půst jsme se s církví připravovali na svátky, smrti a skříšení našeho Pána. A dnes začínáme svatý týden. Průvodem s my nechceme jenom vzpomínat na Kristus slavný vjezd do Jeruzaléma, ale chceme především vyznat, že Kristus je náš vykupitel a Pán. Chceme můjit vstříc celým svým životem a radostně volat požehnaný ten, který přichází ve jménu hospodinově. Modleme se. Bože, požehnej tyto a ty, které držíme v rukou. A požehnej také nás, ať s radostí jdeme za svým králem Kristem a jednou ať s ním stoupíme do věčného Jeruzaléma, neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.